З військовослужбовцем ТРО Миколою Максісом на позовний хром попрощалися у Запоріжі. Він був начальником сталеплавильного цеху одного з металургійних підприємств Запоріжжя. Торік, 26 лютого, покинув керівну посаду та добровольцем пішов захищати країну. Хоче місце нашого героя, коли Юріча Максіса все таки залишилося, яким пішов. Каже, якщо звернуть увагу на календар, то там таки. 24 лютого 2022 року. Ми знайомі, ну, мабуть, років 20. Він був мій друг, наставник, товариш хороший. Е -е, ну, ми пройшли з ним, грубо говоря, шлях з, з самих низів до верха. Він став начальником цеха, я став начальником зміни. Ну, під час війни він один із перших, хто з нашого цеху пішов на війну. На підприємстві Микола Максіс пройшов шлях від розливальника сталі до начальника цеху. Почав працювати у 2003 році, коли був студентом п'ятого курсу Запорізького національного технічного університету. Його колега Олексій Федьков згадує, у перший день повномасштабної війни Хром був одним з перших, хто приїхав на роботу. Ми у шостій годині всі вже на праці, ну, кожен день а в цей день були ще раніше, тому що ті прильоти, які були по всій країні, ну, з нашим виробництвом ніяк не вважуться, тому що у нас рідкий метал в печі, 1700 температура вимірюється, тому якщо щось трапиться, ну, буде техногенна катастрофа. Тому ми приймали рішення по відключенню всіх, Основних агрегатів злили, як він написав. У нас, каже, є така плавильна карта, яку він написав. Перша війна-плавка. Микола Максіс був одним із спортивних лідерів сталоплавильного цеху, розповідає його колега Максим Мосієвич. Коли я працював керівником цеху, він очолював нашу баскетбольну команду. Він взагалі, там Є кубки, грамоти, які ця команда здобула під його керівництвом. Микола Максіс боронив Україну у складі Запорізької окремої бригади територіальної оборони. Займав посаду командира взводу, розповідає його товариш Андрій Іванов. Ми з ним кожного дня друг другу кидали голосові повідомлення, періодично зізванювалися, фотографії, відео, хто як, хто, які у кого були пригоди. Дуже шкода і, на жаль, дуже світла людина, дуже людина з великими планами, з, та людина, яка могла багато реалізувати, створити, вирішити багато питань, проблем. 1 березня Миколі Максісу виповнилось 42 роки. Загинув військовослужбовець 16 березня під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку. В нього залишились дружина, мати, брат та дві сестри. Карина Галунова, Владислав Киящук, Максим Савчук. Суспільні новини. Запоріжжя.